اما بعد فالامل كبير في سماحتكم في ان تشفي حيره الكثيرين خاصه من الاخوه في مصر وذلك في موضوع راس الحسين بن علي رضي الله عنه، هل هو فعلا في مصر او في العراق جثته وراسه؟ وما حكم زياره ضريح السيده زينب او الحسين او غيرهما من قبل الرجال فقط؟ المعروف لدى المحققين ان الموجود في مصر لا حقيقه له، لا. لا راس ولا غيره، شيء هناك حقيقه في مصر. وانما هو غلط في وجود قبر الحسين هناك لا اصل له وانما الحسين دفن في العراق وقيل ان راسه كان في الشام عند يزيد والله اعلم المقتول لا اصل له في مصر ووجود القبور في مصر التي تعظم من البلاء العظيمه على مصر واهلها لا قبر الحسين ولا قبر البدوي ولا قبر السيده زينب ولا السيده نفيسه ولا غيرهم من هؤلاء المعظمين جروا على مصر شرا كثيرا بالغلو فيها ودعوتها من دون الله والاستغاثه بها وطالبها المدد حتى وقع العامه بالشرك الاكبر نعوذ بالله فالواجب على علماء مصر جميعا يعني علماء السنه علماء الحق الواجب عليه ان يتقوا الله وان يشمروا عن ساعد الجد وعن فيما عند الله حتى يبصروا الناس يبصروا العامه بهذا الشرك الاكبر انه يجعل عنده قبور من الطواف عندها ودعائها والاستغاثه بها والتواتر عندنا أن حتى صاحب التسمي إذا من وقف عند قبر يقول المدد المدد ثم يمشي هذا مما بلغنا وتواتر عندنا فالمقصود أن هذه بلايا عظيمة وقعت في مصر ووقعت في الشام ووقعت في الأردن ووقعت في العراق وفي بلدان كثيرة فالواجب على أهل العلم أن ينشطوا غاية النشاط في نهي الناس عن هذا الشر وتوصيلهم للدين كتابة في الصحف وكتابة في المؤلفات الصغيرة يتروج بينهم وفي خطب الجمعة وفي خطب التي في المناسبات وفي المساجد حتى يكثر هذا الأمر بينهم وحتى يتعلم الجاهل وحتى يعلل بعضهم بعضا ويتداولوا هذه الكلمات وهذه النصائح بينهم وكذا وهكذا في التسجيل أشرطة توزع بينهم حتى يكثر ذلك فيهم وحتى ينتهوا عن هذا الباطل العظيم والشيخ الوخيم نعوه الله والله للعلمة الهداية وللعلماء التوفيق لأداء الواجب